בואו נהפוך את המעגל שלנו למעט יותר מורכב. בואו נאמר ששוב יש לי סוללה, והפעם נצייר אותה בצבע שונה, שם דיבור. זה הקצה החיובי, וזה הקצה השליני. בואו נאמר שיש לי מוליך מושלם, ובואו נאמר שיש לי נגד אחד, ועוד נגד נוסף. ורק בשביל נוסיף שלישי. אנחנו יודעים, כמובן שהמוסכמה היא שהזרם זורם מהחיוביל השלילי, זה השטף של הזרם. בזכרו, הזרם הוא רק מטען שזורם ביחידת זמן או מהירות זרימת המטען, אבל אנחנו יודעים כמובן שבמשיאות מה שקורה, אם אכן קיים משהו באמת, יש לנו אוסף של אלקטרונים פה שבגלל הפרשי המתח בין קצות הסוללה, האלקטרונים רוצים מאוד להגיע אל הקצה החיובי וככל שהפרש המתח גדול יותר כח גם גדילה התשוקה שלהם להגיע אל הקצה החיובי אז מה יקרה למעגל? למעשה בואו נתאג את הרכיבים במעגל אז בואו נקרא לזה R1 נקרא לזה R2 בואו נקרא לזה R3 הדבר הראשון שאני רוצה לכם להבין هو שבין המרכיבים המתח תמיד קבוע ולמה זה כך? בעצם אנחנו נניחים שזה מוליק מושלם בואו נאמר, המקטע קטן שמיימים כאן בסדר, ולבחך זה מוליך מושלם, טוב, בואו נביא בקצה הזה. אז יש לכם כל האלקטרונים האלה, זה מוליך מושלם, שום דבר לאוצר את האלקטרונים הללו מלפזר את עצמם לאורך החוט. עוד בטרן, אתם חלק מהמעגל, או רכיב, או איך לקרוא לזה, אתם יכולים לראות אותו כחוט מוליך אידיאלי, ואפילו רק מבחינת הסרטוט, כהמשך של הקצה השלילי. בצורה דומה אתם יכולים לראות את החוט בדיוק כאן, את חלק הזה של החוט, וההמשך של הקצה החיובי. והסיבה, אני לא רוצה לומר את כל הדברים האלה שהמעשה מתברר שזה לא משנה אם אתם מודדים את המתח כאן, אז בואו נאמר שאם אני מודד את המתח בין שני קצוות אלו, באמצעות מה שאנחנו מכנים מד מתח, אני אמשך אציג וידאו על איך עובד מד מתח, אבל תסתירו, כשאנחנו מודדים מתח, אנחנו צריכים למדוד בין שתי נקודות. ולמה זה בגלל הוא הם כמה אלקטרונים רוצים להגיע מפה לשם, אז אם אנחנו מודדים את המתח בין שתי הנקודות האלה, זה יהיה בדיוק אותו דבר כאילו מדדנו את המתח בין שתי הנקודות האלה. באופן תיאורט. כמו שאנחנו יודעים, אין לאמת חוטים ללא התנגדות. בכל החוטים יש קצת, אבל כשאנחנו מציירים את התרשימים האלו, אנחנו נלכים שהחוטים אולי לא הם הולכים, מושלמים, שכל ההתנגדות מתקיימת בנגד. אז זה הדבר הראשון שאני רוצה שתבינו. זה מאוד... אז לדוגמה, בכל מקום לאורך החוט הזה, החלק הזה של החוט, המתח הוא קבוע. בכל מקום לאורך החוט הזה, המתח הוא קבוע. רשו לי חלק מזה בגלל שאני לא רוצה שזה יהפוך לבלגנדה דול. זו הבנה חשובה וגדולה, כאשר בעתיד אתם הופכים להתמעדסי חשמל, יש לכם בעיות הרבה יותר מורכבות לפתוח. רשו לי למחוק את כל זה. זה מון ליצער זה מחודש, כי כשאנחנו לא אומרים נייתי מパー זה שם, כי מאי אפשר מパー, זה לא אומרים לזרום, זה מעשה... מה זה. טוב, אני יצער אחד אחד. אתה מוכן ליצער מפסק, או מפסקו ממותן מパー, זה מירא כמו מパー, והמהגרש אנחנו יכולים לפתח ולiszג. בסדר, אנשים שים, אתם פותחים אותו, שום זה לא אומרים לזרום, אנחנו מסוגרים אותו, כן אומרים זה. אוקי, אז אתם יודעים עכשיו שמתוחבים מתכננים וקבועה. הדבר הנוסע שאני כל מהגרל וקבוע, עכשיו, למה אני מתכוון? תורי? תורי פשוט מתכוון שכל המעגל הוא אחד אחרי השימים. בסדר? אם אנחנו מקבלים את המוסכמה, אנחנו אומרים שהזרם זורם בכיוון הזה, יפגע בנגד הזה, ואחר כך בנגד הבא ואז בנגד אחר כך. בשום נקודה המעגל אינו פצל, וצריך לבחור אם אני יוצא לכם במורד שביל A שביל המעגל הזה הוא לחלוצים תורי. ויש שתי דרכים שאני יכול לשכנע לכם שהזרם, בואו נקרא לזרם 1 בוא נקרא לזרם שם I2. נקרא לזרם הזה I3, אני יכול לצייר עוד אחת כאן I3. אז זה שתי דרכים שאני יכול לשכנע, כמו שI1 שווה ל-I2, ל-I3. אתם בדקים בצורה ניסיונית באמצעות מת זרם שמודד זרם, אתם תראו שם זה. אבל הדרך השנייה לחשוב על זה, והפעם אני הולך למעשה על האלקטרונים, אז בואו נדבר על הדברים שנעים בכיוון הזה. אז האלקטרונים הלאה לו דרך לחוט, הם יכולים לעבור מהר ככל שהם רוצים, בסדר? מהירות האור, קרוב למהירות האור, בגלל שהם בעלי מס הם מאוד מאוד מאוד מאוד קטן. ונגיד לתורת היחסות יונחן. אבל, ברגע שהם מגיעים לנגד, הם מתחילים להתנגש לתוך דברים, והם נעיתים. הנגד הזה הוא קצת כמו צוואר בקבור, בסדר? אז זאת אומרת שני כמה מהר נעים פה. הם צריכים לעת כאן, אם הם נעיתים כאן, אנחנו צריכים לעת כאן. ויש אם הם היו ממשכים לנוע במהירות עד כאן ועד זה מהינטו כאן, הוא מתחיל לפתח מהירות כאן, וזה פשוט לא הגיוני, בגלל שאנחנו יודעים שהם מתפשטים באופן שווה וכו', באופן דומה הם עשויים לצאת מהנגד הזה, במהירות מסוימת, ואז לעת אפילו יותר כאשר הם מתנגשים בנגד כאן, אבל אז אפילו לאט יותר, בנקודה הזו, אז עלולו להיות ספר בקבוק פה. אז בעיקרון של דבר הם בקצה הזה, דרך כל הדבר. ודרך אחרת לחשוב על זה, היא שהנהגד של משהו הסטברותי. אני יודע שכשאתם חושבים ברמת מאקרו אתם רואים אהה יש לזה התנגדות, זה רק מעית אותו. אבל ככל שהנהגד שם ארוך יותר, הוא מגדיל את הסבירות שכמה מהאלקטרונים הולכים להתנגש בתוך משהו וליצור מעט חום. וכולי וכולי. אז כשאתם שמים נגדים לטור, מה שלמעשה אתם עושים זה מגדילים את הסבירות שיותר אלקטרונים התנגשו לי את תוך יותר דברים. בסדר? שיש אלקטרון שינה, יגיד איכשהו שבעזרת מזל נדיר הוא לא מתנגש לשום דבר כשהוא נעה מפה, בגלל שהוא זז באמת ממש מהר, אבל אז הוא מתנגש משהו כאן, בסדר? הוא רק מגדיל את ההסתברות שמשהו מתנגש פה, אז יש אוסף של דרכים שאתם יכולים לחשוב עליהם, ואני מעודד אתכם להודיע לי אם יש דרכים יוספות לכם. אבל, הזרם, דרך כל המעגל התורי הזה, הוא קבוע. עכשיו, אם זה, מה עוד נוכל לומר? טוב, אם הזרם כאן, בואו נאמר 1 אם אזרם מפה הוא I1, מה הולך להיות המתח אם אני מודד אותו מכאן לכאן? מה המתח כאן? מודד תהיה אותו עם מד מתח. טוב, V1 הולך להיות שווה ל-R1 כפול I1. אני לא יודע למה שמתי R1, לא? בסדר? 1 כפול R1. בצורה דומה, אני מודד את המתח מפה לפה, לפה, המתח הזה הולך להיות שווה i 2 כפול R2. בואו נאמר שכאן נמצא I3. אז המתח אם הייתי מועדד אותו מכאן לכאן, אם אנחנו מסתכלים על המתח מכאן לכאן, I3 כפול R3, אז מה שאנחנו רואים הוא שהמתח לאורך כל המעגל, כשאני יכול לכתוב כ-V כולל, הולך להיות שווה לנפילת הפוטנציאל, לסך נפילת הפוטנציאל, לאורך כל המיתקנים הללו. אז הדרך לחשוב הזה היא, טוב, בואו נחשוב על האלקטרון. האלקטרונים כאן הם ממש רוצים להגיע לכאן. אבל אחרי שמתנגשים מעט, מסביב הם מגיעים לפה, והם חווים מעט נפילת פוטנציאל. אז האלקטרונים כאן למעשה הם קצת פחות לאותים להגיע לפה. ואז ברגע שהם עוברים מפה, אולי הם רק איפים להתנגש מסביב כל כך הרבה, וברגע שהם כאן, הם קצת פחות לאותים להגיע לכאן. אז יש נפילת מתח לאורך כל מתקן. בסדר? אז המתח שווה לנפילת המתח לאורך כל המתקנים. ועכשיו בואו נחזור למוסכמה ונאמר שהזרם הולך בכיוון הזה. סך נפילת המתח שווה 1 V2 ועוד v כך שסך נפילת המתח שווה ל I1 R1 ועוד 2 R2 ועוד 3 R3 וזה סך נפילת המתח? טוב, זה שווה לזרם הכולל ערך כל המערכת כפול סך ההתנגדות I כולל, או שנקרא לו I שווה I1, R1, ועוד I2, R2, ועוד I3, R3. טוב, אנחנו יודעים שכל ה דומים, בטגיעה <tune Stuart> <ש TYLiver> שאתם יכולים לפעבל את זה. רק מושגית זה הגיוני לכם שהזרם דרך כל המעגל יהיה דומה. אז כל ה-I האלו זהים, אז אנחנו יכולים פשוט לבטל אתם. חלקו את שני הצדדים פי ה-I הזה, ואנחנו מניחים שהוא שונה מאפס, כך ש-I, I, I, I, I, I, I, I, I, I. שווה ל-R1 ועוד R2 ועוד R3. אז כשיש לנו נגדים בטור, כמו פה, ההתנגדות הכוללת, ההתנגדות המצרפית שלהם, היא פשוט שווה לסכום שלהם. וזאת הייתה בסך הכל דרך ארוכה של להסבר, של משהו מאוד פשוט, ואני אכין דוד מה. בואו נהיד שהמתח הזה, אני לא יודע, נגיד 20 וולט. בואו נהיד 1 הוא 2, בואו נאמר שנגד 2 שלושה אמ ובעוד נגיד שנגדת שלושה וחמשה אמ אז מהי התנגדות הכוללת לוחה המág על זה? טוב התנגדות הכוללת היא שני אמ ושלושה אמ וחמשה אמ אז זה שווה לאשראי אמ אז התנגדות הכוללת היא שווה לאשראי אמ אז זה מי ששאל אותך מה זרין? שולח לך לוחה המág על זה? טוב התנגדות הכוללת היא אשראי המתח פשוט שווה 20, 20 שווה לזרם כפול עשרה אום, בסדר? שתוספנו את ההתנגדות. חלקו את שני צדים פי עשר, אתם מקבלים שהזרם 2 או 2 קולון בשנייה. אז מה שנראה כמו הסבר ארוך ומטיש, זה מעשה נגמר במשהו מאוד מאוד מאוד פשוט בטור, אנחנו פשוט הבא.